بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ میں ہماری یہ امت مسلمہ جس میں ہم لوگ ہیں تو اس کا تسکیہ نفس اور شریعت کے وہ احکامات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں وہ احکامات کہ جس میں ہمیں ایک خاص طور پر جو بیسٹ پریکٹسز ہیں یہ بہت تفصیل سے یتیموں کی خدمت اور برائیوں سے بچنا سیکس کا طریقہ پھر اگر طلاق ہو جائے تو اس کے احکامات اور یہ تفصیل سے آپ سٹڈی کر چکے اس میں مخلص ہوتے ہوئے یہ کرنا ہے اور بیوہ خاتون کے لیے بھی کچھ مدت جو ہے وہ پوری کر دی گئی اب اس کی آپ سٹڈی کر چکے ہیں اور اگر نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی اس سے پہلے طلاق ہو گئی اس کے احکام آپ پچھلے لیکچر میں آپ پڑھ چکے ہیں اب اس کے بعد آخری احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دی ہیں جس کا اب ہم مطالعہ کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے حافظ علیہ صلاباتی وصلاطل وسطیٰ وقوم قانتین یہ خدا کی شریعت ہے اس میں قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر اس نماز کی وہ جی دن اور رات کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہے جب تمہارے لیے اپنی مصروفیت مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا اور سب کو چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نیت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یعنی اب یہ بتا دیا گیا کہ بھی دیکھیے کہ آپ نے چاہے آپ کی طلاق ہو رہی ہے علیحدگی ہو رہی ہے تب بھی نماز قائم کرنا اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پہ زیادہ فوکس کیا کہ میجورٹی کا یہ حالت رہا ہے کہ جب آپ اپنی جاب ہو یا آپ کھیتوں پہ کام کر رہے ہوں تو کام ختم کر کے اور ختم کرتے ہوئے آپ پھر فوراً اٹھ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ضرور اثر کی نماز ضرور اس کا خیال رکھنا اور ضرور پڑھ لینا تاکہ یاد رکھو کہ یہی وہ تعلق ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری ایک یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نماز تو یہ لازم ہے اور اس کا خاص طور پر اس نماز کا ضرور احتیاط کرو کہ جب تم مصروفیت کی وجہ سے تم ہوتے ہو تو اس تب بھی ضرور کرو پھر اس میں ایک اکسپشن ہمیں اجازت یہ بھی دے دی فن خف تم فری جالن او رکبانن فائضہ امن تم فض اللہ کما علّم عم تک علم پھر اگر خطرے کا موقع ہو یا تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا جسے تم نہیں جانتے تھے یعنی ایک ہمیں یہ آپشن دے دی کہ اگر تم مشکلات میں حالت میں ہو تو چاہے پیدل پڑھ لو سواری میں پڑھ لو یعنی بیٹھ کے پڑھ لو جیسے آپ کے لیے ایزیو کر لو جیسے آج کل کے زمانے میں ہمیں یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگ جیسے آفس سے ہم نکل رہے ہیں ابھی اثر کا ٹائم نہیں ہوا ابھی اور ہم لوگ بیٹھے ہیں گاڑی میں چاہے بس میں یا اپنی گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یا بائک میں ہیں اور بیچ میں اب وہ ٹرافک میں بالکل پھنس گئے ہیں اور ہمیں یہ امید یہی لگ رہی ہے کہ ابھی رات کا ٹائم آ جائے گا اور ہماری اثر جو ہے نا یہ قضا ہو جائے گی تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ بھی ایسی حالت ہو تو, تو پھر تم بیٹھے یا ایون پیدل بھی جا رہے ہو تب بھی پڑھ لو یعنی اس میں پڑھتے ہوئے اس کے لیے ظاہر ہے کہ رکو اور سجدے کے لیے بس سر کو سر ایسا جھکا کے تو وہ آپ کی شکل ہو جائے گی اور نماز پڑھو اس کے لیے حادیث میں ہمیں کچھ مثالیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں جابر رضی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تو جب میں واپس آیا تو آپ اپنی سواری پر مشرق کی جانب نماز پڑھ رہے تھے آپ کے سجدوں میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکتے تھے تو یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ ایون مشرق کی طرف یعنی مدینہ منورہ سے جو قبلہ ہے مکہ مکرمہ وہ جنوب کی طرف ہے تو لیکن آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا تب بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے یعنی سواری کا منہ جدھر بھی ہو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں نماز اجازت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر اس سمت میں آپ کا رخ کر دیتی پڑھتے یعنی رات کی نماز آپ اشارہ سے نماز پڑھا کرتے ہاں فرائض آپ سواری پر نہیں پڑھتے تھے اور وطر بھی سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے یعنی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرتے تھے کہ ظاہر کہ پورا قافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے تو ان کو اگر پاسیبلٹی ہو تو ان کو روک لیتے تھے روک کے پھر فرض کی نماز وہ ادا کر لیتے تھے اور ٹھیک ہے کہ اس میں بہت مشکلات میں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پھر سواریوں میں بیٹھ کے جانا تو پھر باقی جتنے نفل پڑھنے ہوتے وطر بھی ہوتے آپ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز میں بھی یہ لازمی حکم تھا فرض تھا آپ کے لیے تو آپ پھر وطر بھی اسی سواری پر بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے تو ہمارے لیے یہ آپشن ہے ہمارے لوگ بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کیسے کریں کیسے کیسے اللہ نے سارے طریقے بتا دیے ہیں آپ کے لیے یہ پوری آسانی اویلیبل ہے اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور انس بن مالک ردی اللہ سے کہ تھوڑے سے کیچڑ میں تھے کہ فرض نماز کا وقت ہو گیا لیکن اس پانی سے نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی اور ہمیں یہ ڈر بھی لحق ہوا کہ کہیں نماز ہی رہ جائے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی اور قبلہ رخ ہو کر اپنی سواریوں پر ہی اشارے سے نماز پڑھ لی تو یہ کر لیا تو اب دیکھیں اس کا طریقہ پھر یہی تھا کہ وضو نہیں ہے تو تیمم کر لیا اور کر لیا کیونکہ کیچڑ تھے اب اس میں اتر کے تو پھر وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے اس لیے انہوں نے یہی کیا کہ اس میں سواری کے اندر آسانی سے پڑھ لیے ہمر بن یالری کہتے ہیں کہ فرض نماز کا وقت تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ آگے بڑھیں پھر ہماری عمامت کروائی اور ہم نے اپنی سواریوں پر ہی نماز پڑھی یعنی یہ صورت بھی ایسی بھی آ کہ اگر سواری میں بیٹھے ہیں تو وہ اتنا یعنی کہ اکیلے ہی پڑھ لیں جماعت بھی آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے اپنی اپنی سیٹ پہ ہیں تو جو صاحب بھی سب سے آگے بیٹھے ہیں وہ امام بنیں اور کر لیں تو اتنی آپشن آپ कर لیے تو یہ مم وہ بھی اجازت ہے کر سکتے ہیں کر کے اور نماز ضرور ٹائم پہ پڑھ لیں چاہے مشکلات ہوں جو بھی ہوں وہ کرتے ہوئے لیکن بس اللہ سے تعلق کو یاد کر لو بس اتنی بات چاہے مشکلات ہوں پھر بیوہ خاتون کے لیے کچھ مزید ان کے لیے اور اجازت یہ بھی عنایت فرمائی گئی حکم دیا گیا والذین یو توف و نمن کم و یاد رونا متعن الاحلی غیرا اخراج فعین خرجنا فلا جناح علکم فی ماں فعلنا فی انفسنہ میں معروفیوں غلّہ عزیز الحکیم اور ہاں بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں جو ہدایت تمہیں دی گئی ہے اس سے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ میں جو لوگ وفات ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کے نانو نفقا نفقہ یعنی فوڈ اینڈ رننگ ایکسپنسز کی وصیت کر جائیں اور یہ بھی اس عرصے میں انہیں گھر سے نہ نکالا جائے لیکن ہاں اگر وہ خود گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ دستور یعنی مخلص شرفا کا طریقہ کی بات وہ اپنے معاملے میں کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے اللہ زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یعنی چاہے بیوہ ہو اگر طلاق ہو تو تب بھی اس پیریڈ کے ضرورت ہو کہ جو جو ان پہ ایکسپینسز آپ کو کرنے ہی پڑیں گے اور فوت ہو رہے ہیں تو تب بھی وصیت کر دیں کہ جناب ان کی ضرور کیجیے گا یہاں تک کہ خاتون جو ہے وہ سیٹل ہو سکیں اور پھر وہ جانا چاہے اگر بیچ میں جلدی جانا چاہیں جائیں ان کے لیے اجازت ہے تو یہ بھی ہمیں حکم دے دیا گیا اور پھر یہ بھی فرمادیا دیا گیا بل المتلقاتی متعم بالمعروفی حق کا نل اور اسی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ متعلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور یعنی مخلص شرفہ کا طریقہ کے مطابق کچھ سمان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے قزا علی کا جو بین اللہ لکم آیاتی لَکم تعکل اللہ اسی طرح تم ہیں تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو انہیں بھی بتا دیا کہ بھائی ان کو اب یہ تالاک ہو گیا پیریڈ گزر گیا اب وہ جا رہی ہیں اپنے گھر تو تب بھی ان کو کچھ نہ کچھ زندگی دے دیجئے اچھا کتنا ہو تو یہ بتا دیا شرفا کا جو طریقہ ہے یعنی ایک شریف آدمی جس طرح دیتا ہے اس طرح دو اچھا ظاہر ہے اس کے لئے کوئی کسی ہر ٹائم میں ظاہر ہے کہ ایک کوئی رقم تو سکتے اس ٹائم کے لحاظ سے اور شوہر کی فائنینشیل پوزیشن کے حساب سے وہ خود فیصلہ کرے کہ یار اتنی پاسبلیٹی تو میں ضرور دوں چاہے طلاق ہو چاہے وہ فوت ہو رہی ہوں تو تب بھی ان کے بینیفٹس ان کو دیے جائیں تاکہ تب جا کے وہ سیٹل ہو سکیں تو یہ حکم بھی دے دیجیے تب آپ سوچیے کہ اب تک آپ نے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں گے مجھے ضرور کیجیے گا خاص طور پر دیکھیے کہ ایک بار جسٹ ریویو ایک بار کر لیجئے کہ غریبوں کی مدد کے لیے کوئی جوا اور شراب کے ذریعے جو لوگ کرتے ہیں یہ نہ کرنا یہ بتا دیا گیا کہ یتیموں کی مدد کے لیے بھی اگر نکاح کرنی پڑے یہ بھی کر لو کوئی م. حرج نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اور نہیں کرنی تو تب بھی تم یتیموں کی خدمت ضرور کرو فائنینشیلی کچھ نہ کچھ تو کرو نا پھر یہ بھی بتا دیا کہ مشرق مردوں یا خواتین کے ساتھ نکاح کی اجازت ہمیں نہیں ہے کہ ایسے مشرق سے مراد وہ ہوتے ہیں کہ جو شرک کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو شرک کئی قسم کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا ایون قبروں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں تو نہیں کرنی ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ ازدواجی تعلق آپ کا جو سیکس ہوگا اس کا کیا طریقے میں کیا پابندی کی گئی کہ بھی پیریٹ کے دوران نہیں کرنا پھر علیحدگی ہو جائے تو اس میں طریقے بھی بتا دیے گئے کہ جناب یہ اچھی طرح سوچ سمجھ کے کرنا یہ ڈسیجن اور اس میں کوئی ایسی قسم بھی نہ کھا لینا کہ جی یہ لازمی میں نے طلاق کرنی ہے نہیں ایسے نہیں سوچ سمجھ کے عقل سے کرو اور طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے لمٹس بھی رکھ دیں یا پڑھ چکے ہیں اس کو پچھلے لیکچرز میں کہ کیا طریقہ ہو اور اس کے دوران پھر جو جو فائنینشلی بینیفٹس ہیں وہ پھر بھی دینے ہیں اور یہ حلالہ کتنا بڑا گناہ جو ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے اس سے بچنا ہے اور اگر کوئی عدت کا پیریڈ ہے کہ جو تین مہینے طلاق کے کیس میں اور جو اگر خاتون شوہر فوت ہو جائیں تو تب بھی بتا دیا کہ فور منتھس اینڈ ٹین ڈیز یعنی آلموسٹ آپ کے اس لحاظ سے بن جائیں گے ون ہنڈریڈ تھرٹی ڈیز اتنے دن تک وہ انتظار کریں گی اور پھر اس کے بعد بچے پیدا ہوں گے یا کچھ ہوگا معاملہ پتہ چل جائے گا کس کے بچے اور پھر ان کا دودھ اگر تب بھی طلاق کے بعد بھی خاتون دے گی تو تب اس کا فائنینشلی ان کا بچے کا جو باپ ہے وہ سب ایکسپنسز پی کرتا رہے گا یہ احکامات آئے پھر اس کے بعد اگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی نکا ہوا ہے اور تب بھی طلاق کی نوبت آ گئی تو تب بھی اس کو ہاف مہر تو تب بھی ادا کرو ہاں خاتون ہے کہ خود چھوڑنا چاہے نہیں لینا چاہے ان کی مرضی اور مرد کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہ دے اس کے لیے یہی بہتر ہے اور یہ بھی بتایا کہ بھی نماز کو ضرور یاد رکھنا نماز کے مطابق رہو تاکہ تب ہمیں یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ سے ہمارا تعلق رہے اور اس سے ہم پھر خود گناہوں سے بچیں اور پھر یہ بھی بتایا کہ بیوہ خاتون کے لیے ایکسپینسز یہ تب بھی ایک سال تک تو چلتے رہیں اسی طرح طلاق کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ بینیفٹس کچھ نہ کچھ ایسٹس دے کے کچھ نہ کچھ جو بھی possibility ہے کچھ برتن کچھ نہ کچھ دینا ہے وہ ضرور دے دیا کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے تو اس لیے بلا تکلف آپ کر لیجئے گا اسی ای میں اور اس میں میں پھر خدمت کر سکوں کہ آپ کے جو جو کوسچنز ہیں وہ پورے کر سکوں تو بہت شکریہ جناب جو وضاحت ہے یہ تفصیر ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ ترجمہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ان کو خود تفسیر کو آپ ایون اب گوگل سے بھی اب سرچ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پہ غور کرتے رہیں تو یہاں پہ آ کے یہ معاملہ ختم ہوا اب انشاءاللہ اللہ یہ آپ کا سوشل اسٹڈیز سے متعلق جو جو سوالات تھے اس پہ اللہ نے جواب دیے ہیں اگلے میں اللہ تعالی نے پھر مزید احکامات کچھ معاشی قانون اور اخلاقی احکامات وہ بھی آئے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا جہاد کا حصہ وہ ہم اس میں کچھ احکامات وہ بھی آئے ہیں وہ ہم مطالعہ کریں گے اور پھر لا کے صورت مکمل ہو جائے گی اوکے جی جزاک اللہ خیر و حسن الجزا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ